طلب العلم هبه من الله عز وجل وفضل محض فضل من الله عز وجل ورزق زي زي اي شيء في الدنيا فتحصيله بيكون رقم واحد بسؤال هذا الرزق من واهبه، نمره اثنين النيه معالجه النيه والصبر عليها، طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له، فطلب العلم محتاج معالجه ونيه وكذا وصبر عليه ويعني جهاد مجاهده النفس ومجاهده الشيطان والبيئه المحيطه حواليه يحاول يخليها مناسبه لطلب العلم. يحيط نفسه باشياء تساعده تدفعه للأمان مش أشياء تثبطه على قدر الإمكان يعني الإستعانة بالله النية النية النية تالت شيء الأخذ بالأسباب الصحيحة أو المناسبة بعد استشارة أهل العلم الالتزام بها والصبر عليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد ممكن نقول دي خاطرة عن طلب العلم بمناسبة قناة جديدة الحقيقة الفيديو ده كمان نتيجة حوارات مع بعض الاخوة ومحادثات واسئلة ونقاشات حول طلب العلم عموما واحساس الطالب ان هو او الباحث ان هو بيمر عليه سنوات وبيمر عليه وقت وحاس ان ما بيحصلش حاجة إيه الحقيقة يعني اول شيء طلب العلم رزق يعني سواء في الاسباب ان ربنا يهيئ لك الاسباب ويهيئ لك الشيخ ويهيئ لك الهمة أصلا من نفسك أنت لا تملك نفسك كل الأمور دي رزق من الله عز وجل ويفتع عليك في العلم ده أول شيء تاني حاجة أن طلب العلم مش عملية هندسية طلب العلم أو البحث يعني من شرح صدره لطلب العلم وأراد أن يتفرغ أو يعني يعطي جزء من وقته وحياته وفلوسه لطلب العلم فهي المسألة مش قائمة على قواعد هندسية واحد, زائد واحد يساوي 2 يعني أكبر إشكال بيواجه الطلبة وده من سنين أنا بشوفه وشفت ناس تنصرف خالص عن الطريق وعن طلب العلم والبحث لأن هو حاسس إن هو ما بيحصلش ما مسكش حاجة مادية ما فيش ثمرة مادية مسكها قال أنا دلوقتي كويس لأن النقطة دي ما بتجيش غير بعد كتير في الغالب يعني بعد سنوات طويلة وصبر واختبارات وابتلاءات وكذا فطلب العلم ما فيش فيه حاجة هندسية واحد 1 2 يعني إن طالب العلم بيبص للعلم كله يعني يتصور مثلاً حد من العلماء الكبار اللي هم يعني يقط... اللي هم يقتضي بهم وهو شايفه بعد ما انتهى او شايف طالب علم قوي بعد ما انتهى من طلب العلم هو لم يعني يعرفه خلال ال20 سنه اللي فاتت او 30 سنه اللي فاتت كيف حصل هذا العلم؟ فهو شايف العم العلم جمله جمله واحده مع طبعا العصر اللي احنا عايشينه والعجله والسرعه والماديه وكذا فده ممكن يدفعه ان هو يحصل طلب العلم جمله فيذهب عنه جمله وهو ما يحسش ان هو حصل حاجة يخلص كتاب ويبدأ يرجع من اول وجديد يقول انا حاسس ان انا ما حصلتش حاجة وهكذا لو بدأ يحفظ القرآن لو توقف لاي سبب من الاسباب اجازة العيد شهرين امتحانات اي شيء اي سبب من الاسباب يقول لا انا دلوقتي يرجع للشيخ يقول انا عايز احفظ من اول وجديد انا نسيت كل حاجه يا ابني لا انت نسيتش بس راجع هناخد جديد وهتلاقي نفسك افتكرت فهو لا هو عنده احساس أنه هو نسي كل حاجه وهكذا فيبدا لان الحياه طبعا ما فيش إنسان بيقدر يتفرغ لطلب العلم بالصورة اللي احنا نتمناها إن طالب يتفرغ في بيئة كلها مناسبة وتساعده على طلب العلم ده شيء نادر نادر الوجود يعني بالوقت انت لو لقيت شيخ أصلا تروح له فضلا عن إنك تلازمه وتتفرغ بجواره ويكون في بيئة لطلب العلم فده متعذر جدا فالحال الطبيعية بتاعتنا اللي احنا عايشينها بتخلي الطالب يكون فيه انقطاعات كتير فكل ما ينقطع يرجع يبدأ من الصفر، فالحقيقة ده تلبيس من الشيطان ويعني دي أكبر مشكلة بتقابل طالب العلم لأنها في الآخر أو في النهاية ممكن تصرفه خالص لأن يقول ده مش طريق خصوصًا يكون شايف ناس نفس حياته لكنهم بيحصلوا، هو مش مستوعب إن هو متخيل إن هو كده خلاص هو مالوش في الطريق ده، فالمسألة مش كده خالص، أولًا نرجع تاني لأن العلم مش مش مسطرة مش هندسة، مش 1+1 واحد واحد بيساوي 2، العلم باختصار أولًا تراكمي وطالب العلم عشان يقيس نفسه فعلا لو هو قرر انه يدرس كتاب معين يلتزم بحلقه اسبوعيه سواء مع الشيخ او مع اليوتيوب او باي طريقه ان كانت ويلتزم بقدر معين يخلصه كل اسبوع تكون في حلقه واحده في الاسبوع مثلا في كتاب معين ويصبر على نفسه وينظر بعد ست شهور يبص لنفسه هل انا النهارده زي في نفس المستوى اللي سواء دينيا يعني خلقيا او في تحصيل علم سواء في الماده اللي انا بدرسها او في مواد اخرى في الجمله يعني هل انا اليوم زي بنفس مستوى اليوم اللي انا بدات بيه لا هيكتشف أنه هو لا هو مختلف وفي حصل وكذا فالموضوع محتاج استمراريه فالعمود الاول الاستمراريه الاستمراريه مهما انقطعت ترجع تستمر من اول وجديد لان العلم العلم هبه من الله عز وجل وكل انسان له رزق في العلم فربنا عز وجل هيرزقك ويفتح عليك في وقت معين بقدر معين بما يريده وانت تحصي الاسباب فقط يعني تحصي الاسباب ولكن في النهايه مقدار العلم مدى النفع به هذا رزق من الله عز وجل ليس لك دخل به اصلا انت كل ما انت مكلف به اولا معالجه النيه والاستعانه بالله عز وجل والاخذ بالاسباب المتاحه بشكل صحيح والصبر على ذلك يعني الاستعانه بالله النية، النية، النية، ثالث شيء الأخذ بالأسباب الصحيحة أو المناسبة بعد استشارة العلم الالتزام بها والصبر عليها يبقى دي أربع خطوات ممكن أي شخص عايز يتعلم يعملها لو هو بيشتغل ساعة واحدة في الأسبوع أو ساعتين لو استمر عليها لمدة سنة هيجد في نفسه أمرا مختلفا إيه وبعدين مسألة أن طلب العلم ليس قواعد هندسية المسألة دي باختصار يعني ممكن نبينها في أن طالب العلم لو بيدرس مثلا كتاب في أصول فقه إيه هو لا يحصل أصول فقه فقط في الحقيقة هو يحصل أصول فقه ويحصل معارف لغوية ويحصل معارف في علم الحديث والاصطلاح المحدثين و حد عايز آيس كريم أبو عبد الله إيه ويحصل معارف مختلفة هيمر عليه ما بحث في اللغة في النحو والصرف وغيرها ودلالات الألفاظ هيمر عليه ما بحث في علم أصطلاح الحديث في الأحاد والمتواتر وغيرها فكل الأمور دي لو هو مقتهد وحاول يحصلها من مصادرها الأخرى جهد ذاتي من عنده هيكتشف أنه بعد ما ينتهي من الكتاب عنده معارف مختلفة في الفقه والحديث واللغة وغيرها وهكذا سينتقل لكتاب آخر في فن آخر هذا الفن أيضا متداخل مع فنون أخرى وهكذا فالعلوم الإسلامية علوم متداخلة. مفيش شخص بي- يعني طلب العلم القديم بالصورة القديمة أو الطريقة التي عليها الشناقطة اليوم متعذرة في معظم البلدان. ضيف على ذلك بقى إن لو أنت بتطلب العلم بشكل أكاديمي بشكل نظامي فأنت كده بقى يعني مش عايز أقول أنت ضليت الطريق لكن أنت على الأقل ستكون متخصص في جزئية دقيقة جدا في لو أنت مجتهد أصلا. في جزئية دقيقة جدا في الفن اللي أنت تخصصت فيه، و ممكن تكون في بقية الفنون يعني إلا لو أنت مجتهد أصلا. مفيش خالص. ف ممكن نلخص كل ده أن طلب العلم هبة من الله عز وجل. وفضل محض فضل من الله عز وجل ورزق زي زي أي شيء في الدنيا فتحصيله بيكون رقم واحد بسؤال هذا الرزق من واهبه، نمرة اتنين النية معالجة النية والصبر عليها، كتير منكو يعرف أو مر عليه طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له فطلب العلم محتاج معالجة ونية وكذا وصبر عليه ويعني جهاد مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان والبيئة المحيطة حواليه حاول يخليها مناسبة لطلب العلم يحيط نفسه بأشياء تساعده تدفعه للأمان مش أشياء تثبطه على قدر الإمكان والصبر على ذلك هو لو عنده ساعة في الإسبوع يلتزم بها عنده ساعتين في اليوم عنده أربع ساعات في الإسبوع يلتزم بها ويستمر عليها وإن شاء الله يفتى عليه ثم بعد ذلك إن فتي عليه في شيء يبدأ يدرسه الإخوان وينفع به إخوانه يعني لا يلزم إنه يكون علامة في علم الفقه عشان يدرس فقه أو علامة في علمه. لان هو لا يفتي دلوقتي ولا يفتي في العلم ليس في الفقه فقط يعني هو لو بيدرس حديث هو لا يفتي في علم الحديث في القضايا الكبرى في العلم هو يوصل معارف هي عنده وهو حديث عهدي بجهل ف لأنه حديث عهدي بجهل فهو أدرى بالجاهل ب ب ب بطالب العلم المبتدئ من الشيخ الكبير أحيانا يعني يكون هو أدرى وأدعى له أن هو يستطيع أن يوصل له المعلومة بشكل مناسب فا يعني يبدا يعلم اخوانه البحث مهم جدا حتى لو يبحث مسائل صغيره ويعرضها على من سبقوه لان البحث بيديله معرفه بالكتب معرفه بالمصادر معرفه بشروط المؤلفين بمظن المعارف المختلفه ويستعن بالله وبعدين النيه النيه ثم النية،, النيه أسأل الله عز وجل ان ينفعني واياكم بهذه الخاطره والحمد لله رب العالمين